Než otevřeme expozici a přijdou všichni návštěvníci, musíme udělat jednu důležitou věc – všechno zapnout. Rozhodně potřebujeme elektřinu. A výroba a distribuce elektřiny by se neobešla bez jednoho velmi důležitého kovu. A tím je měď. Podívejme se zblízka, jak důl na měděné a zinkové rudy vypadá. Toto je model nejhlubšího dolu na kovové rudy v Evropě. Nachází se ve Finsku. To, co zdolů vidíme na povrchu, jsou hlavně provozní budovy a místa pro uložení odtěženého materiálu. V první fázi probíhá těžba povrchovým způsobem, což znamená, že se dobývá hornina jen několik desítek metrů pod povrchem. Musí se odvést zemina a velké množství horniny, která se uloží v okolí na tzv. výsypky. Pokud se těžená hornina přesouvá hlouběji pod povrch, Přechází se na těžbu hlubinou. Taková těžba se v průběhu let dostane až do hloubky stovek metrů. A co se pak tedy schovává hluboko pod zemí? Tento důl je ve skutečnosti hluboký víc než 1 kilometr. Dojet do nejspodnějšího patra dolů můžeme autem pomocí přístupového tunelu. Ten měří 11 kilometrů a cesta nákladním autem trvá půl hodiny. A nebo můžeme jet výtahem, který má dvě části. Horní klec využívají lidé, spodní klec je nákladní. Dole je zázemí pro horníky, sklady, dílny, jídelna, ale i kavárna a toalety. Samotná těžba probíhá v několika vodorovných chodbách nad sebou. Tudy projíždějí rubací a nakládací stroje, které dopravují horninu do svislé chodby, takzvané rudní šachty. A touhle šachtou se ruda dostane do drtičky. Z drtičky je pak pásovým dopravníkem dovezena do výtahové kabiny. Výtah jede průměrnou rychlostí 8 metrů za sekundu a na povrch dojede za pouhé 3 minuty. Z těžní věže jede ruda do úpravny, kde se dále drtí a koncentruje, čímž obsah mědi stoupne z 1 až na 20%. A nakonec se koncentrát mědi překládá na nákladní vlakovou dopravu a odváží. Tím příběh nekončí, ale naopak začíná, protože měď má široké uplatnění nejen v elektrotechnickém průmyslu.